فتح دمشق هي أعظم فتح من فتوحات الشام كيف فتح المسلمون مدينة دمشق وكم من الوقت استمر حصار المسلمين وما هي الحيلة التي كاد بها ناستوريس قائد الروم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 السلام عليكم. فتح الله على المسلمين الاردن وفلسطين بعد هزيمه الروم في معركه بيسان، التي نصر الله فيها المسلمين، ومن تبقى من الروم فقد ارتضوا بالجزيه، الا ثلاث مدن في ارض فلسطين، وهي القدس وعكه وحيفا، فان هذه المدن لم تستسلم في ذلك الوقت وكان الروم فيها يشيدون أبراجاً عالية يصعب على الجيش الإسلامي أن يخترقها في هذا الوقت ولكن المسلمين قد ثبتوا أقدامهم بعد ثلاثة شهور في الأردن فكر المسلمين وقتها في فتح دمشق بعد أن عصي عليهم الأمر أن يفتحوا في الوقت الحالي كل من القدس وعكا وحيفا فاتجهت الانظار نحو دمشق لان دمشق وقتها كان يتمركز بها اكبر حاميه رومانيه في هذا الوقت وقد آثر المسلمون على الا يتركوا الشام وهي مدينه عربيه وبها اكبر حاميه من الروم وما كانوا يفعلون هذا الا دعوه لدين الله ولنصره الاسلام لم يهتم الفتح الإسلامي بالمباني أو المكاسب على قدر الاهتمام بالدعوة ونشر تعليم الإسلام الحنيف وقد توجه جيش المسلمين إلى أرض دمشق وقد عقدوا العزم على ذلك وتوجه المسلمون بقيادة أبا عبيدة عامر بن الجراح من أرض بيسام في الأردن أخذين الطريق الأقصر إليها وفي هذه المرة كانت المرة الرابعة التي يحاصر المسلمين فيها مدينة دمشق وهذا إن دل فهذا يدل على أنها مدينة حصينة يصعب على المسلمون دخولها ولكن هذه المرة تختلف عن سابقها لأن المسلمين ما جعلوا في بلاد خلفهم إلا قد سيطروا عليها ولم يتبقى إلا دمشق ومما جعل أكبر حامية الرومانية تتمركز في أرض دمشق لأن المؤرخين قد قالوا أنها جنة الله في الأرض وأن بها عمارة فارهة ونزاهة الرقعة وسعة البقعة وكسرة المياه والأجار ورخص الفواكه والسمار وكانت تعتبر هي بوابة العرب للتجارة في ذلك الوقت وفصل القول أن دمشق لا تعلوها مدينة أخرى كما قال المؤرخ الحموي لهذا اهتم الروم بمدينة دمشق وقد شيدوا على حدودها أسوارا عالية حتى إن أسوار دمشق لا تزال إلى يومنا هذا باقية كما كانت بقي المسلمون خارج أسوار دمشق سبعة أشهر يتوددون بأمرهم حتى يأتي الله بنصره وفي الليلة الرابعة عشر من شهر رجب في عام أربعة هجريا أزن الله تعالى للمسلمين بفتح دمشق لأن في ذلك الوقت ولد مولودا جديدا للقائد ناستوريس الذي كان واليا على مدينة دمشق في ذلك اليوم فيذهب إليه كل جند الروم. وكل شعب دمشق الموجود بها ليهنئوه على المولود الجديد والحامية الرومانية ومن معهم منهمكون في اللهو وشرب الخمر والتهليل والتبريك إلى ناستوريس بمولوده الجديد كل هذا والمسلمون خارج الاسوار لا يعلم أحد منهم هذه الأحداث التي تجري في تلك المدينة إلا خالد بن الوليد رضي الله عنه وقد علم خالد بن الوليد ذلك بعد ما سمع من الصخب الذي كان في المدينة فقد علم من أحد استخباراته العسكرية الذي كان بالمدينة هذا النبأ وقد استطاع رجل أرسله قسم من أهل الزمة قد أخذ العهد على خالد بن الوليد فأرسل إليه رجلاً يخبره بأضعف أبواب المدينة وكان الجيش الإسلامي تحت قيادة خالد بن الوليد قد تدرب على هذه الأسوار وكانوا يحملون حبالا وأبراجا صغيرة ولم يبقى أمام المسلمين إلا الخندق المائي الذي قد حفروه الرومان لتأمين الأسوار فلم يكن أمام خالد بن الوليد إلا أن يقوم بهذه المهمة بنفسه هو والقعقاع بن عمرو وواحدا آخر من كبراء الصحابة الذين كانوا معه في فتح بلاد فارس وعلى دراية تامة بتسلق هذه الأسوار وعبور هذه الخنادق المائية التي لم يكن المسلمين في ذلك الوقت يجيدون عبورها وتوجه خالد بن الوليد وأخذ معه الحبال والعصي وكان برفقته القعقاع بن عمرٍ التميمي رضي الله عنهما وواحدٌ آخر من قادات الصحابة وعبر الخندق المائي وتسلق الأصوار ليلاً وقد قال خالد بن الوليد لجنوده أن علامة دخوله المدينة هي التكبير والتهليل وقد وجد خالد بن الوليد أعدادا صغيرة من الجند يحرسون هذا الصور فقاتلهم وانتصر عليهم كما فعل ذلك القعقاع وسالفه فكبر القعقاع وكبر خالد فاقتحم الجند الإسلامي باب هذا الصور فقطعوا حبال الباب ودخلوا إلى المدينة وتدفق بعدها تسعة آلاف مقاتلا من المسلمين على الباب الشرقي الذي كان قد فتحه خالد بن الوليد وتدفق كتدفق السيل على الأرض الجزباء وكان ذلك تحت جناح الليل ولما علم الروم بأمر المسلمين حاولوا أن يتداركوا هذا الموقف ولكن المسلمين كانوا على أتم استعدادا لهذا القتال ودارت معركة طاحنة في شوارع دمشق وكان قتالا صعبا وشديدا على المسلمين لعدم علمهم بشوارع المدينة ولكن المسلمين قد انتصروا انتصارا مظفرا وكبيرا وبعد أن نصر الله المسلمين في أرض دمشق لجأ ناستوريس قائد الروم إلى حيلة في منتهى الزكاة فقد فتح الباب الغربي لأبا عبيدة عامر بن جراح والباب الشمالي لشرح بيل بن حسنة ولكن خالد بن الوليد لم يكن يعلم بذلك ولم يكن أبا عبيدة يعلم أن خالد بن الوليد قد دخل من الباب الشرقي للمدينة وكان ذلك في منتصف ليل الرابع عشر من شهر رجب أي في ليلة فتح المدينة وقد ذهب نسطورس إلى أبا عبيدة عامر بن الجراح كاتب إليه العهد بالصلح. ويقر بدفع الجزية، وهذا الأمر الذي أراده المسلمين من البداية، ولكن في السابق لم يقر به نسطورس، وحين أشرق الفجر، دخل خالد بن الوليد إلى باحات المدينة، وكان في هذا الأمر حيلة احتال بها نسطورس ليحفظ دماء الروم، لأنهم إذا أخذوا العهد على المسلمين، كف المسلمين سيوفهم عنهم. وكان خالد بن الوليد لم يعلم بهذا الأمر بعد ولكن عندما علم كف القتال وقال والله لنأسمن إن قاتلنا أحدا بعدها وكتب الله للمسلمين النصر وفتحت دمشق، وكان ذلك لا يعلم به كله أبا عبيدة إلا بعد أن التقى بخالد رحم الله خالد بن الوليد